Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тим і жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі нашої. Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі Живого Телебачення, я називаюся Тарас Бабенчук. І вітаю вас у цьому репортажі, в якому будемо знімати капеланське і волонтерське служіння для наших військових на Сході. Їдемо разом із капеланом Уцем Іваном Рибком із Нового Роздолу. Також з нами є отець Леонід Григоренко, редепторист, і спільнота Лицарів Христа, також з Нового Роздолу. Зараз покажемо вам, що їдемо не з порожніми руками і поспілкуємося трошки ближче. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вітаю вас, дорогі друзі, приємно всіх разом тут бачити. Отче Іване, кілька слів розкажіть, куди їдемо і, власне, що веземо. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з спільнотою нашої Лицарів Христа разом з моїм добрим товаришем і моїм диховником ОЦЕМ Леонідом вирушаємо в духовну мандрівку до наших захисників. В першу чергу, щоб їх підтримати духовно, попробувати їм принести оцей ковток милосердя і любові від Христа, який їм їх обов'язково передає через нас. Але в нас місія сьогодні передати нашим захисникам два авто, на які кошти пожертвувала мама загиблого нашого героя. А третє авто нам також подарувала наша новороздільчанка зі своїм братом для того, щоб також воно служило нашим бійцям на Сході. Тому з усіма цими речами, які нам вийшло придбати, і акумулятори, і павербанки, і нічники, і біноклі, і нічні, і все інше. Решта ми пробуємо довести для наших захисників. І дуже важливо, що є гарний ще один момент. Є в нас у Роздолі спілка УПА, якщо я не помиляюся, і ця станиця також зібрала кошти, щоб дати на паливо для того, щоб довести потрібну допомогу. І, в принципі, хочу одразу всім, всім нашим парафіянам і добрим людям, які долучалися до цих пожертв, через які ми можемо зробити цю місію і послужити нашим воїнам. – Оче, Леоніду, дуже приємно вас тут побачити, така несподіванка свого роду. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви доєдналися до цієї поїздки? – Ви знаєте, з цим Іваном Рибком, як отець вже сказав, мої друзі і такі духовні побратими. Ми разом маємо спільну ціль, як душпастері, послужити нашим захисникам і захисницям, підтримати їх як отець сказав, і духовно, і матеріально. Я в шосте їду в ці краї, дуже колись любив їздити, пізніше вже зайнявся воїнами, їхніми регабілітаціями, тепер займаюся їхніми батьками, матерями безбісті пропавших, полонених, а також воїнів, які, які відійшли до вічності. І, але ще раз поїхати туди, на цю землю, там, де ведуться затяті боїди, таке пекло, і привезти тоді. Христову любов, Христове милосердя, підтримку нашим захисникам – це є дуже велика благодать і благословення. Ми приїхали до Краматорська, де привезли передачі з нового роздолу для хлопців, які тут зараз служать. Так немало ракети були. зараз Так, сітки для хлопців. — Я Ігор. — Ігор, як ви служити зараз? — З 14-го року. — З 14-го року? О, Ви з Нового Роздолу, так? — Ні, з Маріуполя. — А, серйозно? — Коли почалася повномасштабна війна в Маріуполі, потім виходили з рук в кінці марта. Всі вийшли. Зараз хлопцями в морській піхоті на володарі, а ми зараз тут стоїмо на бахту. — Ага, ясно. Ви кажете, що сітки вам дуже потрібні, так? — Дуже потрібно, дуже багато, бо немає де ховатися. Із-за потужних обстрілів дерева і ти як на ладоні, бо маємо сітки шопуватися від дронів та ворожої артилерії, щоб ми могли собі спокійно переміщатися. Ми любимо вервочка. Дякую. Так. А ще дайте Олежик, там у нас є вервочки від бабусі Жені. Ми зустрілися з нашим товаришем, з Олежиком. Це два друзі, які трошки часу не бачили і навіть не знали, що сьогодні побачиться. Я ми знали, що ми побачимося, бо я коли брав передачу для Олега, я був дуже радий, що я його побачив. Я думав, що я навіть піду наперед до нього, щоб йому то передати ту передачу. Дуже мені хотілося його побачити. Ну і звичайно, я хочу сказати пару слів. Я вдячний хлопцям, вдячний отцю Івану і вдячний всім решта хлопцям, які підвезли нам. Той провіант, який нам потрібен в даний момент. І, а звичайно, що найліпше, то побачив лице друзів, лице отця, як парафіянин. Мені було приємно слухати проповіді отця Івана, а тепер зустріти його то дуже приємно. Ну, і... Як данове не було новому роздаку? Рік? Рік не було. Рік воює. Я був 4 а, дні в серпні. В серпні, а, так, але так, так, так, то фактично воюєте ви ж час тут так, на Донеччині. З самого початку. Добре. Як ваш настрій взагалі? Скажіть, в як дух Настрій, настрій так як всі хлопці, у нас бойовий. Перемога, звичайно, буде за нами. Ага. Тільки час, час і вирішиться питання. Файно, файно. Ну я так розумію, що два Олеги здибалися, і то дуже важливо. Я для вас, між двома Олегами можу <х <х> загадати побажання. Слава Україні! Героям слава! Це вареники. вареники, але вареники. то сильно, звичайно, ах. Оце Кіа прибула до свого місця призначення, зараз з неї розпаковують все, що привезли. І цей автомобіль залишається тут, власне, на сході, допомагати хлопцям у їхній боротьбі з нашим ворогом. Це мій товариш і парафіянин Вадим, який захищає нас з вами і приближає нашу перемогу. Сьогодні ми його відвідали з певними подарунками для всього його підрозділу. Ми маємо е, дуже гарну пожертву, знак прояву любові до всіх наших захисників. Однієї з матерів наших загиблих героїв, пані Тетяни зі Старого Роздолу, яка допомогла нам за її кошти придбати два автомобілі, і один залишається тут. А також ми їм привезли різного роду е, засоби особистої гігієни, генератор, інші речі. І зараз так само будемо молитися літургію, угу. а тоді вже будемо е, з хлопцями спілкуватися і вирушати далі в дорогу. Добре. Водиме, кілька слів. Як настрій ваш бойовий? Дуже-дуже На добрий настрій. Раді побачити оця Івана? Дуже-дуже раді його бачити. <ріху> Файно є. Все Добр... буде Україна у нас. Добре, йдемо молитися. Благословенне Царство Отця і Сина і Святого Духа, мені повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помолімся. Господи, Господи, Господи, помилуй. За мир наща спасіння душ наших, Господе, помолімся. Господи, помилуй. За мир в цім світі, добрий ставцій Церкові з всі, помолімся. Господи, помилуй. За світі храми наші нашій що з і страхом молим про і помолімся. Господи, помилуй. Бо Бог великий, Господь, і цар великий по всій землі, за Сина Сину Божий, у святий дивний ти співаємо тобі Алелуя. Пані, твої твоїй святий, кремудрість прості. Хочу вас, дорогі глядачі, познайомити з Юрієм. Юрій є військовослужбовцем, але зараз з нами бере участь в цій поїздці. Юра, розкажи про себе кілька слів, будь ласка.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 І молилися, кожен молився, з веревицю, просинався з веревцею. Крім того, тільки вмолився і все. Ну, і Ходили, звісно, на позиції, відстрілювалися. І якийсь один раз в такий момент, сиділи нас, п'ятеро чоловік, такі маленькі каютерські. Відчули, відчули прильот, такі, всюди все темно. Відкриваємо очі, дим, дим розвіявся, очі відкрили і під ногами стопився другий снаряд. 152 снаряд, дивись. Потім тут зупився і впав нам під ноги. Нічого не поробиш, але що є, то є. От він стоїть, лежить. Прилетів снаряд і не зірвався. Але я не був сам стражем, тому що відчув, що якусь божу присутність таку надзвичайно сильну, тому що молилися оці капелани з гарнізонного храму, дуже часто молилися. То я їм дуже дякую за те, що вони за це змогли вимовити моє життя. Зараз ти не воюєш, бо маєш серйозну таку травму. З якими думками ти сьогодні приїхав фактично поближче до тих територій, де ти ще недавно воював? І з якими думками мене... ти сьогодні молився, як взагалі тобі на душі? На душі дуже приємно, бо тому що мене тягне все рівно, хоча нога здомана зшита і скоби є там, але мене тягне все рівно.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 Чи Іване, як настрій? Настрій сонячний, сонце трошки світа ховається, настрій, а настрій постійно сонячний. Отже, куди їдемо, скажіть, далі? Е, їдемо до наших друзів, та, їдемо до одного з моїх парафіян, якому також веземо певні речі, які їм дуже потрібні, і акумуляторну станцію, і автомобіль веземо, який нам пожертвувала добра годіка одна, пані Світлана з братом. Ми його зробили від ремонту. Веземо також до наших двох приятелів, що маємо відвідати, до мого товариша Славіка і такого товариша другого Олександра, з яким на фронті познайомилися. От, молиться теж літургію. І певні речі, які хлопцям потрібні для їхнього, такого сказати, побутового вжитку, буденного, тепер військового, старатися їм донести, а найбільше веземо їм хреста. Христа, любов Христову і відчуття того, що вони не є залишені церквою навіть в самих таких жахливих для них, по відчуттю пекельних в якій, на жаль, вони знаходяться. От така наша місія на сьогодні. Відвідати ще три позиції, по-моєму, а може і чотири, і побути з хлопцями, і трошки подарувати їм миру. Святий Боже, святий тріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Це не просто, скажімо, обов'язок бути у армії, захищати країну. Це не тільки професійне завдання і вміння тримати зброю знати теорію, тактику битви, бути мужнім, мати сильний, витривалий характер. Але це є покликання. Покликання від Бога. Покликання дарувати, скажімо, комусь життя не раз, прикриваючи його собою. І це є високий рівень євангельської любові, віддавання життя за своїх друзів і мисленний свій жертовний, як приємний запах духовний з Ісламу, на мріственому молодай, і дай Святого Духа помолимся, Господи, помилуй. Щоб ви спалилися на мецеляху скорби, не внуждень, і Господи, помолимся, Господи, помоли. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Богу, яйця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. І з луком Твоїм вгору піднеси і серця, серця піднеси Господа. до Господа, благодарим Господа. Мама цього, нашого загиблого героя, розказує ситуацію. В сни не можна вірити, та? але це щось таке дуже цікаве. Сни — це її син в білій одежі. Йде до, до мами, мама дуже каже, я в сні радісна, відчуваю радість. І в цей момент каже якісь голоси хлопців. Він каже, мамо, у мене хлопці кличуть, я зараз прийду. Знімає білу сорочку, вдягає, назад одноострій, наш український військовий, і каже, йде. Через кілька днів, каже, дзвонить по мого е, сина і каже, що під час бою, коли їх накрили повністю, він каже, я чув голос Олега. Каже, Я почув голос Олега, і хтось мене штовхнув плеч. Я не знаю, чи взрив який прилетів, вибух, чи що відбулося. Я, каже, не можу сказати, але я лишився живий. Багато хто там, по-моєму, чи не всі загинули в тому блін? Каже, три години я вилазив з бліндажа, я лишився живий. І я вірю, що я маю ангела-хоронителя. Тому чуда є довкола тих, хто живе з Христом. Їх дуже багато, їх можна розказувати вічність. Але я бажаю, щоб довкола вас було багато чуд. Просто вірте, входьте в Христа. Допомога моя від Господа, що сотворив небо і землю. У нас на парафії є такий спецбатальйон. Жіночий. Піхота, коротше. Це, це важка артилерія. <ріху> <ріху> Кожен день від початку широкомасштабної війни вони збираються ввечері цілим під'їздом на молитву. Збирають вервиці, образочки, моляться за хлопців, збирають гроші на ці вервички. Там навіть хлопчина, такий живе, якщо не помиляюся, Назар який приніс до мами, каже, має 500 гривень назбирав. Каже, передай цю Івану, він їде на фронт, щоб мав щось для хлопців купити. А, а ти підійдеш до мене. Я маю для дина. Слава Ісусу Христу! Слава даліки! Слава Україні! Героям слава! Що ж, з нами тут є хлопці військові, Володимир з нами є і? Володимир, — Два Володимира. — І Олексій. — І Олексій навіть тут є, так? Ви що? Всіх троє. Хлопці, як взагалі настрій у вас? Як загалом Знаємо, що рік війни вже пройшов, не просто зараз багатьом. Як у вас на душі? Які думки, які ще можете поділитися? — Ну, так як бачу по хлопцях, хлопці уставші вже, звісно, але не втрачають сили духа, віри в перемогу, очікують на близький Час, що пройде на перемогу саму, угу. щоб повернутися до сім'ї, родин, додому рідного. Надіємося, що все буде добре і в скорому майбутньому. Якби хтось хотів додати, то прошу. Тримаємося, тримаємося. Тримайтеся. Да. Добре. А ще скажіть, от, таке, от ми щойно була молитва, щойно була літургія, священики до вас приїхали. Як, як такі приїзди відбуваються, скажімо, у вашому стані, внутрішньому, як на настрої, на, на, на, на ситуації? Супер. Ти духовно відчуваєш би, силу, от, віру в Бога, що ти не сам, а з Богом, що за тебе люди моляться, не забувають. Прекрасно. Я думаю, що хлопці довольні і воно їм дійсно це поможе. Отож, з нами є Олексій. Олексій, я би хотів, щоб ви розповіли кілька слів, як ви познайомилися з отцем Іваном, який сьогодні до вас приїхав, до вашого підрозділу. З цим Іваном ми познайомились у серпні. Святі отці привезли нам автотранспорт. Я якраз приймав посаду командира. Ми тоді дуже добре ми ще жили в лісі. Дуже хлопці файно приїхали, якраз у нас тоді була обмаль транспорту. Якраз там дуже цього не вистачало. І саме влучно, влучно приїхали, якраз Ми якраз, заходили в зону. І дуже було потрібно якраз автотранспорт. Нам дуже вдячні, що нам з цим допомогли. І з цього моменту, тоді ми познайомилися, і з цього моменту ми завжди підтримуємо зв'язок. Уже неодноразово світі отці приїжджали до нас. Були літургії, завжди допомагають нам, як морально, так і духовно. Угу. За все ми їм дуже вдячні. Так що будемо працювати, будемо співпрацювати, дуже ми вдякуємо. Також молимось за Україну разом. З святими отцями все буде добре, все буде перемога, все буде Україна. А скажіть, будь ласка, що вам дає спілкування зі священником, вам і вашим побратимам? Ну, по-перше, це е, морально психологічно це теж підіймає, звісно. Е, завжди хлопці знають, що про них думають, е, їх пам'ятають, це теж немаловажно. Е, десь хтось е, скаже е, гарне слово навіть на відстані, але вони все розуміють, що м -м, завжди є підтримка. Це завжди надихає, за це ми дуже вдячні. І вам дуже дякуємо, дякуємо, що оборонити Україну, щасливо, хай Бог вас береже, і всіх ваших побратимів. Дякую, героям слава. Отож, продовжується наша поїздка по Донеччині. Ми прийдуємо з отцем Іваном Рибком і з його командою з Нового Роздолу волонтерів до наступної чергової точки. Будемо там залишати машину, в якій ми зараз їдемо. Я перейсів до тої машини, то Гольф. І зараз поспілкуємося з паном Іваном. Скажіть, будь ласка, то явно не перша ваша поїздка з отцем, та, з того, що розумію, як давно їздити на світ? Так, Це, ну, з, -з, з самого початку повномасштабної війни, ну, з перших днів ми почали їздити. І одна, ну, раз, два, один, Через місяць mm -hmm. ми так постійно їдемо. Добре. Автомобілі також везти, я так бачу, вже постійно. Це вже не перший, так? Ну, переважно, та, так. Що, може, початкові поїздки то були, що ми е, возили допомогу, а буквально 2-3 поїздки і вже пішли, ми вже возили автомобілі, люди зорганізувалися, дають гроші. Жертвують, просто своїми автомобілями віддають і завозимо до хлопців. Так. До... З того, що розумію, цей автомобіль, також, який ми зараз їдемо, то він фактично люди його віддали. Та? Це їхній був. Так. вже трошки заслужений. Це був Golf, але вони хотіли його передати саме військовим. Що... До речі, власник того автомобіля воює, а це вже його дочка. Ну, напевно, тато сказав віддати кому потреба. Може йому нема такої потреби, але от він же ж він сам військовий, пожертвував інакшим військовим. Всі автомобілі файно. є, дякуємо. Їдемо, показуємо далі вам, дорогі друзі. З нами цікаво. Залишайтеся на новому телебаченні. Одним словом, наш гольф, який проїхав 1300 кілометрів, залишається тут хлопцю в підрозділі. Ми передаємо е, Іванові, він зараз працює, тому передаємо товаришеві його е, Володим... Володимирові. Там ми з ним тепер теж подружилися і все те, що ми привезли хлопцям, ми залишаємо тут. Перечисляти вже не будемо, е, хай воно хлопцям допомагає, служить і е, дає відчувати, що вони, і ми всі одна велика українська родина. Отець Іван. Хочу вам теж такий невеличкий презент від нашої мінометної батареї, такі три шеврони, щоб ви завжди знали, кому ви допомогли це Національній гвардії України, а саме мінометні батареї підрозділу аеророзвідки. Дуже дякую. Супер. При тій нагоді ми хочемо пояснити вам, дорогі друзі, бо мені самому цікаво, що означає шеврон, з яким отець Іван сюди приїхав. Його дарують також військовим. І волонтери отець Івана з Нового Роздолу також приїхали з таким шевроном. І Ми зараз вам його покажемо, отець Іван розкаже, що це таке. Коли створилася наша така спільнота чоловіків, в нас постало питання, оскільки в нас війна, та, і це такий волонтерський вийшов в рух, цілий підрозділ, та, який має мати десь свою ідентифікацію. Я дуже люблю, щоб люди, а особливо чоловіки, розуміли, що вони хрестові. І в нас вийшов цілий підрозділ лицарів Хреста. Наша перемога – це є хрест. І е, оскільки без богослов'я нікуди, бо я вчився в семінарі. 2-3-8, навіть... так? 2-3-8. Це була улюблена фраза, коли ми готувалися на виїзд на Пасху до наших героїв е, їм послужити. Я завжди говорив... 2, 3, 8, і всі починали швидко працювати, і тоді знайшов йому богословський зміст. Два — це дві природи Ісуса Христа. Та. Це є декерій, так? Три — це є трикерій, наш — це є пресвята трійця. І вісімка — це число безкінечності, вічний наш Бог. Ну, а безкалений — ніяк в Україні. Добре, дякую за пояснення. Ось така символіка. І приємно, що ті шеврони лишаються також на тих місцях, куди ми їдемо львівському на пам'ять. Супер. Під замком Старий дуб стояв. Там під львівським замком Старий дуб стояв. А під тим дубочком Партизан лежав Він лежить, не дише Він не наче сить Він лежить, не дише Він не наче спить Золотне волосся Вітром шелестить Він лежить, не дише Неначе спи, сотні молотих восся, вітаю з листи, як ти був маленький, батько воював, як ти був маленький, батько воював він за Україну голову поклав. Як ти був маленький, батько воював, він за Україну голову поклав. Хлопці з Нового Роздолу і не тільки. Ми до них також приїхали і дешо привезли. Ах, як я люблю дивитися на то привітання, я вам чесно кажу. Таке, з братерство відчувається аж ух. Все, дякую. Урочиста передача відра пирогів. Це варени, пельменів, все в смальці. Та що? Стратегічний продукт. А то нам ставань. О, все, добре. так би я би взяв, і вам тут не а потім би тако. А я не маю, були колеги які. Скажіть, будь ласка, що означає для вас, для бійців, приїзд священника і взагалі якісь передачі з дому, з Дового роздолу і з інших міст? Ну, почну з передач, передачі з дому. Завжди приємно отримати, наприклад, якісь вареники, мід, голубці, щось солодке. Приємно бійцям поласувати домашнє. А отець Іван, він з нами давно підтримує стосунки, він наш духовний наставник, він молиться постійно за нас і нам приємно з ним поспілкуватися, дехто може сам з ним поговорити, може, когось на душі щось наболіло, посповідатися, може, хтось, з зараз Великий Піст. Дуже приємно його побачити тут. А дивіться, яке у нас завершення нашої поїздки до військових. Острів Хортиця у Запоріжжі. І Дніпро могутній і ревучий. На завершення нашої поїздки, духовної мандрівки Коякапеланської, ми прибули на наш славний острів Хортиця. І зараз тут, де було місце нашої української слави і могутності, ми помолимося за всіх наших зараз українських е, сучасних козаків, які тримають е, славу і не дають їй зламати російському агресору. Молимося за перемогу нашої країни. ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Імені Отця і Сина Святого Духа. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє.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 «Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших». Я в свою чергу хочу подякувати також вам, очі Іване, очі Леоніде, пане Іване і всій команді, з якою ми їздили в цю поїздку. Було справді дуже приємно і справді молимо за наших захисників, відвідуємо їх, допомагаємо в будь-який спосіб, який тільки можемо, наближаємо нашу перемогу. Дякую. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. До зустрічі на «Живому телебаченні».